Påverkas du av en anhörig, strickande, drogande eller spel om pengar? Skulle du vilja träffa en person som befinner sig i liknande situation som du? Vi i behandlingsteamet Täby erbjuder anhörigprogrammet en samtalsserie i grupp. Välkomna till oss! Jag behövde hjälp och stöd. Jag kunde inte göra detta själv. Jag tog beslutet att en förändring måste ske. Våra tidigare deltagare upplever att de har fått ökad kunskap, känner sig mindre ensamma och att deras stiftskvalitet har ökat. Anhörprogrammet ges på kvällstid, det är kostnadsfritt och vi har naturligtvis tystnadsplikt. Välkommen till oss!